السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں چاکر خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین تمام دوست تمام وہ لوگ تمام پاکستانی جو کہ آج کل موبائل سیل فون کو استعمال کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہر بندہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ فیس بک کو یوٹیوب کو اکثر دیکھتے رکھتے رہتے ہیں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا یو چینل بنائیں اور آپ بھی اپنی رائے کو فیس بک اور یو پہ اپلوڈ کریں یہ ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم اپنے علاقے اپنے تالکے اور اپنے ضلع کا خود نمائندگی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں حالات کیسے اور کس طرح کے ہیں یہ وہ ذریعہ ہے آج کل پرنٹ میڈیا پہ جائیں آج کل الیکٹرانک میڈیا پہ جائیں اگر کوئی بھی چیز آپ کی اپلوڈ نہیں ہوتی آپ کا کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا آپ کا کو کوئی شو نہیں کرتا آپ کا کو کوئی پروگرام میں نام نہیں آتا آپ کی شکایت درج نہیں ہوتی تو ہمارے پاس بہتر حل ہے کہ ہم لوگ اپنی ہر رائے کو اپنی ہر شکایت کو خود درج کروائیں اور اس پہ ہر اس بندے کے پاس یہ بات جاتی ہے اداروں کے پاس یہ بات جاتی ہے حکومت کے پاس یہ بات جاتی ہے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی شکایت درج کراتے ہیں ہم عام پاکستانی ہیں. اپنی شکایت درج کرانے کا ہمارے پاس یہ ایک بڑا کلم بھی ہے اور ایک آلہ بھی ہے جس سے ہم خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اس وقت چیخیں چل رہی ہیں حکومت بھی کر رہے ہیں اپنی عیاشیاں بھی کر رہے ہیں موجیں بھی کر رہے ہیں کھاپی بھی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چیخیں بھی ہو رہی ہیں یعنی المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بولنے والا کوئی نہ ہو ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو ہمیں کوئی بھی ایسا بندہ کوئی بھی ایسا پاکستانی یہ نہ کہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کرنا بھی اپنی مرضی پہ ہے لیکن سننا بھی اپنی مرضی پہ ہے کہ ہر بندہ ہماری نیکی کرے ہماری بدی نہ کرے جس بھی ذلے سے جس بھی تالکے سے جس بھی علاقے سے جو منتخب نمائندہ حکومت میں گیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ ہماری نیکی کریں آپ لوگ ہماری بات کریں اچھے الفاظ میں آپ ہمیں یاد کریں ڈیولپمنٹ ہم کریں نہ کریں اس سے کوئی لینا دینا نہ رکھے یعنی ڈیولپمنٹ جو بھی ہو وہ ان کی مرضی پہ ہم لوگ جو بات کریں وہ بھی ان کی مرضی پنجاب میں سیاسی کشیدگی بڑے لیول پہ چل رہی ہے بڑی لیول پہ عمران خان نے 74 سالہ تاریخ میں اگر کوئی تبدیلی لائے ہیں تو اس وقت پنجاب ہے کہ پنجاب میں کبھی بھی ایسا بحران نہیں آیا کہ پنجاب میں یہ کہا جا سکے کہ ہاں جی پنجاب میں بھی کوئی مسئلے ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسئلہ ہی نہیں وہ تو بڑا بھائی ہے سندھ کے پی کے بلوچستان تینوں صوبوں کی ایک طرف پنجاب صرف ایک طرف لیکن اس وقت پنجاب میں وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز شریف نے سو یونٹ کم استعمال کرنے والے صارفین یعنی عام عوام جو کہ سو یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی مفت کر دی پاکستان میں سندھ صوبہ نہیں ہے پاکستان میں کے پی صوبہ نہیں ہے پاکستان میں بلوچستان صوبہ نہیں ہے یا ان تین صوبوں میں کوئی وزیر اعلی نہیں ہے مہنگائی عروج پہ ہے کہ آپ کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی سو یونٹ بجلی کم استعمال کرنے والے سارے پہ بلی نہیں آئے گا یہ دورہ معیار کیوں یہ اس طرح کے قانون کیوں جب پاکستان ایک ہے آپ سارے پاکستان میں اعلان کر دیں صرف پنجاب میں اعلان کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف یہ ضمنی انتخاب جیتنے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے صرف پنجاب کو ہی فیسلٹیٹ کرنا ہے اس طرح کی سیاست چل رہی ہے پنجاب میں خیر اعلان ہو گیا ہے عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مہنگائی حد سے بڑی ہوئی ہے حد سے بڑی ہوئی مہنگائی عام عوام غریب عوام دہاڑی دار مزدور اپنے بچے بیچنے پہ مجبور اپنے بچے بیچنے پہ مجبور اپنی اولادیں گروی رکھنے پہ مجبور اور ان کی اشیاء ختم نہیں ہوتی بجٹ میں جو کہ ہمارے نمائندے ہیں ہمارے وزراہ ہیں ان کی شاہی خرچیوں کے لیے اضافہ کر دیا گیا جی ہماری شائی خرچی پہلے کچھ کم تھی ابھی تھوڑی سی بڑھا دیں خیر دیکھتے ہیں پاکستان ہے, ہمارا, پیارا ملک پاکستان ہے اور اسی میں ان کو آزادی ہے, جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں تیل کی عالمی قیمت عالمی منڈی سے جہاں سے یہ تیل آتا ہے وہاں پہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک سو 29 ڈالر فی بیرل تھا سوچنے کی بات ہے بیرل میں ایک سو لیٹر پڑتے ہیں کتنے نوانوے لیٹر پڑتے ہیں یعنی ایک سو لیٹر فی لیٹر کی اس وقت قیمت عمران خان کے دور حکومت میں آخری ٹائم تک ایک سو انچاس روپئے تھی یعنی ڈیڑھ سو اور اس وقت ڈیزل کی قیمتیں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں پہلے چل رہی تھیں ایک سو تین ڈالر فی بیرل ڈالر کی جو قیمت ہے وہاں سے جا کے ڈیوائیڈ کر لیں کہ بھائی کتنے پہ ہمیں ایک لیٹر پڑتا ہے خیر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کل ایک اور نوٹیفکیشن آ گیا تقریباً نو سے دس ڈالر پھر دوبارہ تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی مزید لیوی ملا کے مزید ٹیکسز بڑھا کے اس تیل کی قیمت کو مزید اونچا کر کے یہ صرف اپنا پیٹ بھریں گے کہ بھائی ہمیں مزید شاہی خرچیاں چاہیے ناظرین کل سے یعنی کل جو رات ہماری گزر گئی آج چھ تاریخ ہے یعنی کل پانچ تاریخ جو رات گزری ہے اس میں پاکستان میں ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا کون ایک معروف اینکر عمران ریاض خان بہت بڑا دہشت گرد جس کے لیے پندرہ ایس ایچ اوز ڈی ایس پی ایس پی مل کے سترہ ستر پولیس والے ساتھ لے کے آ کے ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں پاکستان ہے بھائی ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ستر پولیس والے آتے ہیں اور ایک شخص کو آ کے گرفتار کرتے ہیں کون ہے بھئی یہ بندہ کون ہے دکھنے میں تو صحافی لگتا ہے بولنے میں بھی صحافی لگتا ہے لیکن اس کے نام امال میں ایسی کون سی چیز ہے جو کہ اس کے لیے ستر پولیس والے آتے ہیں پندرہ ایسے چوز آتے ہیں جو کہ ایک شخص کو آ کے گرفتار کرتے ہیں بھائی کوم پوچھ رہی ہے قوم کو بتاؤ کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے جس کے لیے اتنا بڑا اٹالا آیا اور ایک شخص کو آ کے آدھی رات کو گرفتار کرتا ہے اور اسی شخص کے لیے آدھی رات کو کوڈ بھی کھل جاتی ہے بڑی بات ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوتا ہے پھر اسی کے لیے آدھی رات کو کوڈ بھی کھل جاتی ہے سوچنے کی بات ہے بھائی کون سوال نہ کریں سوال نہ اٹھائیں سوال اٹھانا منع ہے چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں ہائی لائٹ کرنا منع ہے پاکستان ہے بھائی ہمارا پیارا پاکستان سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا ماحول چل رہا ہے بڑا زبردست ماحول چل رہا ہے تاریخ میں یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں سندھ ایک اور بلدیاتی الیکشن کے مرحلے دو سائی کو پتا چل گیا ہے کہ لگتا ہے اس بار ہم صحیح سے نہیں جیتیں گے اسی لیے پہلے چودہ اضلاع میں ہم نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہم کتنا جیت رہے ہیں اور کتنا ہار رہے ہیں سائی نے پچھلے چودہ اضلاع میں جو کہ الیکشن کروائے ہیں خیر الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں لیکن اوپر تو سائی بیٹھا ہوا ہے سائی تو سائی ہے بھائی بہت ہے مرضی تو ان کی چلے گی باقی تو پیادے ہیں سارے باقیوں نے تو ان کے حکم نامے پہ کرنا ہے عمل کرنا ہے چودہ اضلاع میں چونتیس پرسنٹ بلدیاتی الیکشن میں پیپلس پارٹی ہار جاتی ہے چونتیس پرسنٹ پیپلس پارٹی ہار جاتی ہے اور وہ لوگ جیتے ہیں وہ لوگ کوئی ریڈا چلا رہے کوئی کون سا کام کر رہا ہے کوئی کون سا کام کر رہا ہے بے روزگاری پڑھے لکھے نوجوان ریڑا چلا رہے ہیں سوچ پاکستان ہے ہمارا بھائی پیارا پاکستان ہے اور یہاں پہ تو اسپیشلی ہمارا سندھ ہے سندھ ہے بھائی بے روزگاری بے انتہا تعلیم یافتہ لوگ ریڑا چلا رہے ہیں اپنی مجبوری کے لیے اپنے اس وائٹ کالر جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ جو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے مہنگائی اتنی بڑی ہوئی ہے, ہے تو پھر وہ ریڑھا چلا رہے ریڑھا چلا کے وہ بندہ انتخاب میں آتا ہے اور انتخابی نشان لے کے وہ جیت جاتا ہے اور پیپرز پارٹی ہار جاتی ہے سوچ کی بات ہے آپ کی پرفارمنس پہ افسوس ہے کہ آپ نے اتنا پرفارم کیا ہے سندھ میں کہ آپ ایک ریڑے والے عام شخص سے ہار جاتے ہیں ابھی مزید آنے والے بلدیاتی الیکشن کے تاریخوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے الیکشن ہوں گے اور کس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں بڑا سوال یا نشان ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کیونکہ پچھلے چودہ اضلاع سندھ کے چودہ اضلاع میں ڈنڈے لاٹیاں اور جو حالات آپ سب نے دیکھے ہیں اس سے آپ لوگ سب باخبر ہیں کہا نہیں جا سکتا کچھ کہ کیا کر سکتے ہیں کیا ہوگا لیکن آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہر خبر کو آپ اپلوڈ کرتے جائیں آپ دیکھتے جائیں اور اپنی چیزوں کی خود نشاندہی کریں ابھی کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں ریلائی نہ کریں کسی کے اوپر جو ہے نا آپ اپنا بوجھ نہ ڈالیں آپ خود کو انکریج کریں آپ خود اٹھیں آپ خود بولیں خبریں بہت ساری ہیں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں دوبارہ تب تک کے خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ